Hi guys, hope you guys are doing well. Uh, it's Nasar Ahmadliyar from Tech TV channel. So today we have uh, Hybrid Horizon, the highest product of Hybrid. So today we are gonna re uh, review this smartphone phone. خب وقتی د پکتی بیمیم. و ایجا مشخصات ای, ای نوشته است که اندروید 7.0 رو سی پی قوار یو و کپسیتیشن 64 گیگابایتی اف دیس 5.5 و دسپلیش هم 2.5 سی دانه داره کامره 5 میگا و دو کامره اقابش که 8 کدامش 8.8 و قابلت 4G را داره بهتریش هم 3000 و قابلت دو سیم کارت و رمش هم 3GB و 32 هم روم و همچنان فنگرم پرد می باشم لیدیو از باکس واو خیلی زیبا واقعا چیزی که خیلی جالب است و از سباکی موبایل که خیلی خیلی سبک است و هی هم یویس بی کیپل و هی هم اردبترش که سی شا خیمه باشه میشه پیش و کلان خورد شد گوشکیش که امروز یک تا پوش پوشمیه که البته ی پوشش سفید و ایموبال سیاه خیلی زیبا میگه و یه گاید لاین گاید بوک گاید و یه ام باختر سیم کارت دا و یک کاور دیسپلی خب بیم موبایل علی موبایل ببینیم خب یم پاور باتن و هم فر صدا که بلند و پایین میشه دو اسپیکر داره و هم جای شارچر و هم جای سیم کارت که دو سیم کارت می و دو کیمرا از عقب هم فلاشش و یم فینگر پرینت ش سیم کارت داخل می Uh, دو سیم کارت است سیم کارت اول دوم و این قسمتاً برای قسمت SD کارت خب بیم سیم کارت شد آلو چالان میکنه؟ ای پاور بای اندروید چیزی که خیلی جالب است در این موبایل وی است که اسکرین یا اسکرین تاچش خیلی تا آخر می باشه البته این قسمت تاچ نداره اما این قسمت خیلی مکمل سکرینش تچ هست سکرینش 5.5 FHD دسپلیش 2.5 دسپلیش حالا خوب... ببینیم دیگر فیچرهایی که این موبایل داره خب میانده کامره کامره 8 میگا که دو کامره داره 8 جمعه 8 16 خب فلاش بکنیم ایگا ریکورد کنیم اها اه کیمرا پیشروش میبینیم جالبی از دری ای موبایل این که کیمرا در بالا نه پیشرو در بالا نیست کیمرا پیشرو دای بغلک است که این ای قسمت را می بینیم پیشرو است که 5 مگاپیکسل است و علاوه دیگر فیچرهای را که این موبایل داره فعلا اپلیکیشن هایی را که در اینستال است که کروم است فیسبوک اه سکایپ و یوتیوب میباشن خب بیاین د وایفای رو ببینیم که وایفای اینترنت چه قسم کار میکنه در اینجا گوگل ببینیم سایت تکนิشن که اینترنت خیلی با سرعت بالا در کار میکنه قسمی که شما میبینیم بریم تا اپلیکیشن یوتیوب Then, if you're a play on him. Mm. Mm. <coughs> Fingerprint, fall make on him. Uh, by setting, uh, setting plus security, fingerprint, continue, uh, fingerprint plus uh, password, uh, A S D F, continue, A S D F, okay, show all notification event, done, uh, locate the fingerprint sensor on the back of your phone. Hmm. و بخیار بخواسن پرینت خود از کنیم باید انگش شکل باشه تا مو کامل اوکی دان لاک میکنیم موبایل ها می تونیم از طریق کیبورد باز کنیم و هم از طریق فینگر که امم حالا پرینت خیلی باهسونی میشه باز کنیم شما میتونید موبایل با قیمتی 13000 از, از شرکت آی دریافت نمایید تشکر بسیار زیاد از تماشای این ویدیو اگر خواستین دیگر ویدیوهای ما را ببینید لطفا یوتیوب چینل ما را سابسکرایب بکنید